كل عام كل عام كل عام يا خايب من تصل لشبيك يا خايب من تصد لشبيك كل عام العام الساعه بيوم وقدك علي آه. ساعه بيوم بيوم وقدك علي كل عام ألف مبروك يا حارين ألف مبروك يا العريس كل عام كل عام عرسك كل صباح وكلمسيه كلمسيه كلمسيه على راسي أما أنا ماي أما أنا ماي نمان نمان أمان أمان أمان أحس بمعاناته يا من تحية الحسن الغزالي وعقيد عقيد الغزالي حبيب العقيد على الراس على الراس تحيي الخوان الغزالات تحيه الأمير الغزال مئة هلا حارث العريس الغزال لعيون حارث العريس لبو حمزة الغزالي. الغزالي خصي الغزالي ألف هلا الغزالات يا روحي أنت بدور رحت لك حبيبي عال عيسى مئة هلا بنورين الحمران الشباب كلهم ينحرف الغزالي الغزالة ألف مبروك يا حارث يا روحي خذوا اقضي لك يا من وهبت له روحي يا من وهبت له يا شكري وهبت له روحي فاذلها وارمت تخليص نفسي فلم اتقي وأرمت تخليص نفسي فلم أطقي واخلاص واخلاص وخلاص تحية خاصة لحارث الغزالي العريس الغزالي تحية كل الغزالات علاء وحسين قاسم هاني مالك على تحيه للحارث العريش تستأهلون وخلاص وخلاص أهلين بصرى يا قلب جواز من أي وإخلص سبب ما ظل في سبب ما ظل ما ظل ما فبهناش وإخلاص أريد أصعد لعد دعواي وماي يبو أبويا أريد أصعد لعيد أريد أريد أصعد لعد دعواي وإخلاص يفك ولا لا يشمت عداي بي ولك بي على الرأس والله نعم يا من يا من إلك بالقلب إلك آهات يا من الك بالقلب يا ما يا مان اليك لا اكلك بالقلب لا ولك اها ما تاها أنا صيح اشتاق لك واكره غيابك شنت وين اش جابني الحضرة جنابك أنا صيح اشتاق لك واكره غيابك شنت وين اش جابني الحضرة جنابك جنابك أنا صاح اشتاق لك واكره غيابك يا تحية من العريس العيون على العيساوي <تصفيق> والعيون تظلامه <مع> مصطفى الحلاق <تصفيق> ابو عامر وحيدر <تصفيق> <عيو سيف. تصفيق> أبو يوسف وكل الحضور على الراس من العريس الغالي وأحلى العيسى أنا يعني فيهم غزالات <تصفيق> عاسبي حسب بخيالي وهاي ما عملت والسلك وشعل هاي تحية هاي مردود العيون الغزالات كل من العيسى اللي العيون عدي الغزالي قصي عارة الغزالي يا حبيبي يا رشيل وعايماك وسلك موش على بالي ولا يا ايوه لنب <مترجم> شعور سلمش بيدك حناني صاب نوحاير شرين يموت خيلك بعيد صاب نوحاير شرين يموت خيلك بعيد بيك لهفة يا يومي على بابك وين اتجابني لحظرة جنابك هاي <تصفيق> تحيه عارف اخوته <تصفيق> العيون الغزالات <الشلق، تصفيق> غلا تاج رأسي الف هلأ شدها عم شدها أوي! ايه عقيل عقيل شدها عقيل أوي! عقل عقل أوي! تحية لابو حارث الغزالي. ابو عادل الغزالي. حلاو الغزالي. حيدر الحلاق. طه. طه. حسين. احمد حسين. قصي البابلي. عبودي. اموري. مصطفى الغالي. ماني على الراس والله والغزالات شلع قلع 100 هلا حجي عدي. Oh! هاي شحية هاي من ابو سبع السلامي لعيون ابو سجاد العريس بسم السلامات, السلامات. عراز والنعم منكم لعيون عباس المصور حبيبي شده عم شده شده لا يلا <ده الناعم grosse> <مترجمة> والحزن أسعد يا هوي. أي أي أي يا يا يا يا يا يا يا يا هلا يا يا يا يا يا أحلى أحلى أحلى الحضور يا يا يا وأحلى اهلا مسلم والله مسلم ابو عقيل حمزة سلوهم تستاهلون يا حبيبي ايه ايه ايه ايه الهوائيه خاصة. من مسلم الغزالي. معرسنا الغالي. فرحتنا الكبيره الحضور جميعا. تحياتنا لكل من حضر دعوتنا. غزالات كلهم. الله الله العيسى. والحضور شلع. مية هلأ مية هلأ يا قيس يا حايف ولا ولا عائلة. هل وحق ديرك وحق ديرك يا حي ياهي يالله يا حي والعيسى يعني دموع الله فوقه بدموع جوة يعني كميل أمير غالي يعني على العيسى بعد وبعد العيسى والعيسى أي أي شده. هاي شدنا عمي شد المعلابيله نورين هاي المعلابيله هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي عشيد الخيرية فاضل العيساوي كرار العيساوي علاء و حسين